עד עכשיו עסקנו בסוג אחד של הסתברות, וזה היה ההסתברות שהתרחש מהורה A. שהוא מספר כל האירועים שהקיימו את A חלקי כל האירועים האפשריים. שהם, שהם כל האירועים שסביר שיקרו באותה מידה, ומדובר בכל האירועים. וכך, במקרה של מטבע הוגנת, ההסתברות לעץ, זו הרי מטבע הוגנת, עם שתי תוצאות שוות זיקוי, ואחד מהם מקיים עץ. כך שיש הסתברות של חצי לקבל עץ, ואותה הסתברות גם לקבל פעלי. ואם ניקח קוביה, מה ההסתברות לקבל מספר זוגי? ובכן, יש לנו שש תוצאות אפשרויות של שוות זיקוי, מהן אפשר שנקבל שלושה מספרים זוגיים. אפשר לקבל שתיים. ארבע או שש. כלומר ההסתברות שזה יקרה היא שלוש חלקי שש, וזה חצי. וזה ממש תבנית טובה למקרה של הסתברות, הסתברויות שוות סיכוי. עכשיו נשנה את הדברים קצת, ואני אמתח כאן קו, כי זו הייתה רק דרך אחת לחשוב על הסתברות. ועכשיו אציג דרך אחרת שעוזרת במקרה שהאירועים אינם שווים בהסתברותם. ובמיוחד מרחיב במקרה של מטבע לא הוגנת. זו כאן היא המטבע הלא שלי. זו מטבע זהב, והיא לא הוגנת. צד אחד שלה יותר כבד מהשני, למרות שהיא נראית הוגנת. זה צד העץ, וזה הפלי. כמו שאמרתי, זה מטבע לא הוגן. ועכשיו יש לי אמירה שלא מתאימה לתבנית כאן למלא. והאמירה שיש לנו יותר מאשר הסתברות של 50-50 לקבל עץ, יותר מההסתברות של חצי. אני אומר שכאן ההסתברות לקבל עץ עבור המטבע הזה פה היא 60 אחוזים, או אפשר גם לומר 0.6 או 6 חלקי 10, וגם 3 חלקי 5. זה שונה לגמרי ממה שאמרנו קודם. עכשיו, אי אפשר לומר שאלה אירועים עם סבירות זהה. יש אמנם שני אירועים אפשריים. המטבע יכולה ליפול על עץ אופלי ואומם לכן כאן לא נוכל לספור את האירוע אחד ולחלק בסך צריך ל לראות את התכיפות של הרؤיה. וזה אחרית גם רמז אחר קודם. חישבו במשתגית תכיפות. אם 60 אחוזים לקבל אצ, אם יש 60 אחוזים, זה אומר שהם נתילו את מתבعة המון פהמים, ביליוני פהמים. ניצפה ש-60 אחוזים מהנפילות יגיעו לאצ. לא ברור איך קבעו 60 אחוזים, אלא רצלי תוכנית מחשב, אולי יש לי מודל פיזיקלי שמחשב בדיוק איך זה נופל אולי, אולי, אולי עשיתי טונות של ניסויים הטלתי מיליון פעמים את המטבע קיבלתי את המספר 60% והצהרה דומה תהיה לנו עבור פלי הסבירות של 60% לכן של פלי היא, ובכן יש רק שתי אפשרויות עץ כך שההסתברות של שניהם צריכה להיות אחת. כי יש אחת אפשרויות, יש 100% סיכוי לקבל את סופלי, ואלה אירועים ייחודיים, אי אפשר ששניהם יקרו. כך שזה יהיה, ההסתברות של פלי 100% פחות ההסתברות של לקבל עץ, שהיא 60% כאמור, נקבל 40%. או במספר עשרוני 0.4, בשבר 4 חלקי 10, ובשבר הפשוט ביותר 2 חלקי 5. ושוב, אלה לא אירועים שווי סיכויים, נטיל מטפע טריליון פעמים. נקבל עץ ב-60% ובשאר 40% נקבל פעלי. ואחרי שהבנו זה, בואו נפתור כמה בעיות. מה ההסתברות שנקבל אצ בזריקה הראשונה ועץ בזריקה השנייה? אלו שני אירועים שאינם תלויים זה בזה. למטבע אין וללא תלות בתוצאה של ההטלה הראשונה. לקבל עץ או פלי השנייה. זה לא משנה אם קיבלתי עץ או פלי בהתלה הראשונה. אם כך, זו הסתבוט לקבל עץ בזריקה הראשונה, כפול הסתבוט לקבל עץ בהטלה השנייה. ואנחנו כבר יודעים, הסיכוי לעץ בכל התלה הוא 60 אחוזים. אני אכתוב בעשרוני ליתר נוחות. 0.6 נקודת שישה וואט 0.6 הראשון, אפס נקודת שישה וואט אל השנייה, נחפיל, אני אסיזות פה. נחפיל את המספרים ונזכור שיהיו לנו שני מקומות אחרי נקודה עשרונית. אז קיבלנו 0.36 וזה הגיוני. חישבנו 60% של 0.6, קצת מעל חצי של 0.6, שהם 0.36 או 36%. זו ההסתברות, זו ההסתברות, במטבע הלא הוגנת הזאת לפעמיים עץ. אם היא הייתה הוגנת חצי כפול חצי שזה רבע 25% וזה הגיוני. בואו נחשוב על מקרה יותר מורכב. נניח שיש תבוך לקבל פלי בATTLE הראשונה, אצ בATTLE שנייה, ופלי שוע בATTLE שלישית. זה שווה לאיש של לקבל פלי בATTLE אחד ושלוש, וצ בATTLE שתיים. כל אלה מוראות לטלויים. לכן נחפיל. את ההסתברות לקבל פאלי בהסתברות לקבל עץ ובהסתברות לקבל פלי שוב. אנחנו יודעים שההסתבורות לקבל פאלי בכל התלה היא 0.4, ההסתברות לקבל עץ בכל התלה היא 0.6, ושוב 0.4 להתלה השלישית, ושוב רק צריך לכפול את ההסתברויות האלה. ומכאן נקבל 0.4 5 נקודה ארבעה כפול ef כפול EF5 נקודה ששה אפשר גם לכתוב 9.6 אחוזים, שהם קצת פחות מעשרה אחוזים הסתברות למקרה, למקרה הזה. כדאי לזכור גם שבמקרה הזה המיקום של ההטלות הצופה לי, לא משנה את ההסתברות שתתקבל. תודה, יום <תודה> טוב. <תודה> <tuda> <yum -toda> <yum -toda>